وهاي شي نبشه للميرانو أصي ميرانو جاهد مك يصرف على العناء فاً بده روح جهل معنا هذا كيبانو نحاس لقاقت شام الله وهاي شي نبشه للميرانو أصي ميرانو جاهد مك يصرف على العناء طلبو معنا يا مؤمنين يسكن سعدنا يزيد الوالدين معنا